Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya punya satu cerita Pada zaman dulu Ada seorang anak santri Yang sedang jalan-jalan Kemudian Di perjalanan tersebut Dia melihat konser dangdut Panggung Dan ternyata Anak santri pun senang nah, Kemudian dia mampir Dan kemudian Dia memesan lagu kepada MC di panggung itu Wey, man Saya uh, Minta request sebuah lagu MC bilang Apa judulnya mas Dia bilang, santri itu bilang Saya minta lagu dengan judul Tayamum Nah ini MC kaget Baru kali ini ada orang minta judul Request judul lagunya Tayamum Nah MC bilang, kagak ada lagu itu. Saya sudah meng-MC puluhan tahun. Baru kali ini dengar judul lagu Tayamum. Nah, santri itu ngotot. Ah, ada bang. Nah, Lagunya bagaimana? Kata MC begitu. Dinyanyiin sama santri itu. Lagunya begini bang. Engkau bagai air yang jernih. Begitu. Nah, itu MC bilang lagi. Itu bukan tayamum. Suci dalam debu. Tanya pula. Ia. Kan suci dalam debu. Tayamum bang. Begitu pada saat itu. Tergata suci dalam debu. Sama juga. ame tayamum. Semoga menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.